Це прифронтове село російські війська постійними обстрілами майже знищили. Після одного з таких обстрілів Тетяна отримала поранення. Це було, 25 А 26 мені палець удалили. Один із таких обстрілів обірвав життя її чоловіка. Та й жити нема де. Будинок зруйнував російський снаряд. Вдарила влеву сюда і заділа кость. Йому положили, хотіли відрізати ногу, але він одказався, положили на операцію там на, на столі і умер. Зараз жінка живе в будинку односельчанина, який виїхав. Каже, окрім неї, в селі живе ще дві людини. Хоча він повинен на днях приїхати, окна треба забивати. Зима вперед. Тетяна не дочуває через вік і постійні обстріли, але вірить, що цю зиму вона зможе пережити. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.